Пане Олексію, розкажіть, будь ласка, про масштаби руйнувань. Те, що можна зараз сказати, яка ситуація на Рівненщині. Зараз про Львів нам розповідали, то ситуація не досить добра. Я сподіваюся, що Рівному вона, можливо, трохи краща і в Рівненській області. Так, дійсно, сьогодні і Рівненщина потрапила під цей масований обстріл зі сторони ворога ракетний. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури, енергетичної інфраструктури. Після влучання в частині міста Рівного зникло електропостачання. Відповідно, на місце події виїхали всі служби, рятувальники, енергетики. Ведуться зараз роботи по тому, щоб усувати, усунути наслідки цього обстрілу. Я хочу сказати, що це вже не вперше ворог атакує саме енергетичну інфраструктуру. Це не військові об'єкти, це не є якісь, скажімо так, об'єкти, які пов'язані з веденням військових дій. Вони просто б'ють в об'єкти, які пов'язані з наданням електроенергії населенню, людям, дітям, простим пенсіонерам, простим українцям тобто що це як не геноцид? Це самий звичайний геноцид який здійснювали Росія здійснює просто геноцид українців тому що це порушує всі правила і норми і звичаї війни вони програють на полі бою вони втрачають території наші українські які вони захопили перед цим і вони нічого не можуть протиставити як те що бити по е, тим об'єктам які забезпечують життя життєдіяльність простих українців мирних цивільних людей і дітей ще раз підкреслюють і е, хворих людей ви уявіть як немає світла а людина наприклад потребує медичної допомоги чи дитина так само потребує медичної допомоги. Це абсолютно неприпустимо, це злочин, і за це все доведеться відповідати. Скажіть, без жертв на Рівненщині ніхто не постраждав? Попередньо, слава Богу, без жертв, але відповідно є пошкодження енергетичної інфраструктури, і зараз в частині міста Рівне відсутнє електропостачання, так само, як і в частині області. Чи є розуміння, як швидко вдасться відновити живлення? Поки що такої інформації не маємо, ну, на жаль, зараз це більше коментувати не можу.